Чи обійшлося без наслідків? І по всій Україні була повітряна тривога. Чи обійшлося без наслідків? Повітряну тривогу. Загалом вітаю колеги. Так, дійсно вранці надзвичайно сигнал простір і в Одеській області вже було два нещастя. Їх бо... е, за цю добу в Одесі, в і в Одеській області вже було два нещастя, по бо... Ми власне не чули, Токи що нам не відомо про певні прильоти, ніхто, місцеві мешканці, ми власне не чули літальні апарати, не з'являлися Вибухів, інформації про якісь ракети чи безпілотні літальні апарати не з'являли. Але я хочу сказати, що дійсно, як сигналів, то їх стало більше, адже останній місяць в Отищині вилися... Відносно спокійним у порівнянні з іншими, адже запрацювали ці по тишині. Водився відносно спокійним порівняння з інше, і дійсно стало, адже запрацювали ці менше прильотів. Але останні кілька днів почастіше ли Але попри це, попри те, що війна, у нас і розвивається аграрне життя зараз на але війна, у нас і розвивається аграрне життя і зараз на доходи для регіону, для кризь Засереджена на цьому, адже це наче посібна компанія, фермери, доходи для регіону, для країни. Власне, в нас зараз триває, є трошки деякі сладнощі сими, якщо десь кілька сіють озимих раз. Є трошки деякі сладнощі сими, якщо десь кілька з іншими процесами. Зараз у нас є складнощі пов'язані саме з засобою, тому що цей рік був досить сухим, було мало дощів, і це спричинило певні складнощі. Зокрема, і для збору врожаю, адже зараз по паралеленні письмо наступає і каральні компанії, зокрема і для збору врожаю, адже зараз по паралелені письмо насипає і певні обмеження, щоб його вилисту. Тобто цей процес. Так. Загалом ця посібна, яка в нас співає, це і вражає згодні угоди і планують а, вивозити сухопутніми шляхами, а також вивозити через Дунай, щоб нагадати, що в нас там також є зараз гарно за шляхами, а також вивозити через Дунай, щоб нагадати, що у нас вивезення зерна, але там також є зараз гарна ситуація, гарна важливість такого. І проблема з логістикою, на щастя, який заходить вже на Місяць плануємо, що вивіз зерна, буде у нас певні доходи вже на цей місяць плануємо, що одного мільйона, а, нічого говорити про його кількість, ладати, бо а, у КПІЗ, добре, дякуємо разі, за брати, цю дрібку добрих новин у наш неспокійний час. Ольга Циккулів, дякуємо за те, що наша кореспондентка з Одеси розповідала про новини від одеських аграріїв. У тимчасово окупованих Маріуполі та Маріупольському районі росіяни упродовж вересня планують провести мобілізацію. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Ми з нами в Етерії наживо, пане Петро, вітаю вас в марафоні. Отож, можна детальніше про ці мобілізаційні плани, скільки хочуть рекрутувати. Вітаю вас. Скільки ми побачимо? Скільки О, ми оці вересні, на початку жовтня, ми побачимо вже офіційну мобілізацію помрів. Району. Думаємо, що вона не буде маленька, саме тому, що втрати великі серед так званих ДНРів, ці регіру Донеччан, які кажуть, що у нас вже чоловіків не позалишалося, Маріуполь, ну і всі ці балачки про 8 літ бомбіли на Одночасно, тому рано чи пізно, в нашому випадку, скоріше ніж, почнеться вже офіційна мобілізація. Знову ж таки, треба враховувати, що всі приховані, оці хвилі мобілізації, було що не менше три, вони всі...